Radu Tudor, în lacrimi la Antena 3, tirea asta nu voiam să o prezint niciodată. Jurnalistul Radu Tudor, realizatorul emisiunii Punctul de întâlnire de la Antena 3, a izbucnit în lacrimi marci, la începutul propriei emisiuni, când prezent ca sublinie tirea morcii academicianului din UCE. Giurescu asta nu voiam să o prezint niciodată, a afirmat Radu Tudor, după care a prezentat pe scurt cine a fost academicianul Giurescu. Academicianul din UCE. Giurescu a murit mari, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale.